На е да бъде част от този многолюден вечен процес на спасяване на свободното, за вникване в неговата красота, смисъл и достойство, и потребност и незаменимост. В края е да в година, на миналата учебна година, 11-ти учета, завършка школка власт на и тръгнаха по света и знамират на всяката. Майстори на словото бяха. Аз искам да кажа техните имена. И Майло, Амифе. И Майло, Амифе. И И Майло, Амифе. И Майло, тези млади хора, които И за да продължавам да говоря удобно всички